وجاي تغلط وانا جاز بطيبه وشوف طيبه قلبي بيا سوا لا تهد وياك رضوان تنازحوا عليك وهاي متلوك وعلمك لا تظل تركض ورا الناس ترسمك ينسي الزمن اح وين صالح شوكت هادئ صالح تهمني وعيب تهمني وعيب يدري ما تهمن. او يا اجدامي. <تضحكي> ما تهمن ترى <تضحكي> الراقب العالم مات. همن وانا الهم يراقب دوم بي. للعريس نهديها القصيده ونطلب من الطيب يحني لايده يلا يتفضل ابو حسين الجيش عمي والد العريس حتى يحني ليث سمعونا صفقه لابو العريس يا الله تفضل حاجة تفضل وين العريس ليه هنا مصورين يا الله يا حني ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد هلا هلا يلا ختاميه هاي ختاميه عليهم يقول زيد الجسعبي